Όταν λέω Ορθοδοξία ή Θάνατος, δείτε το λέω. Δείτε κάτι που πολύ ελάχιστον το έχουν προσέξει εδώ στην Αγία Σοφιά, κάτι το οποίο δεν υπάρχει, ειλικρινά. Η θανατος δειτε το λεω δειτε κατι που πολυ ελαχιστο το εχουν προσεξει εδω στην αγια σοφια κατι το οποιο δεν υπαρχει ειλικρινα η παναγια μας είναι παντού και κοιτάζει παντού. Όπως βλέπετε είναι καλυμμένη πάνω στον τρούλο. Κάνουμε zoom και βλέπουμε ότι η Παναγία μέσα από το κενό που έχουν αφήσει μας κοιτάζει και μας προσέχει. Δεν μπορούν να την καλύψουν, δεν γίνεται. Καταλάβατε, δεν γίνεται απλά απίστευτο. Βοήθειά μα, βοήθεια σε όλο τον κόσμο.